Javaslom neked, hogy dolgozz magadon, imádkozz, meditálj, tegyél saját magadért, végezd el a lelki gyakorlást, amit a sorsleveletben javasolnak. Hogy forgatod magadban az imákat, mondogatod a mantrákat, nagyon sokat tehetsz azért, hogy az életed jobbá váljon. Mindannyian hurcolunk magunkkal különböző nehézségeket, elakadásokat és blokkokat. Ezeknek egy része idővel elmúlik. A többinek az enyhülésért viszont mi magunk tudunk nagyon sokat tenni. Azáltal, hogy tudatosan állsz az életedhez, ráébredsz arra, hogy van tere a változásnak és a kulcsa kezedben van, figyeld meg, hamarosan jönni fog a változás és elérkezik az a sok jó dolog, amire oly a vágysz.